أهم شيء التيم مش الإيديا مش نفسه يعني الإيديا صح شيء مهم وانترستد بس التيم هو الأهم والبير يعني يعني التيم ممبرز هم المهمين وفي نصيحة تانية اللي هي الواحد لما يبدأ يعني بأي ستارت أب ما يبدا من زي ما بيحكوا فيها هيراركي للستارت اب هيبدا دائما من تحت يبدا في الكونسيبت نفسه في البزنس نفسه او بالفكره نفسها اليوم انه لازم واحد ياكد الافتراضات اللي بيسويها بخصوص الزباين تبعونه هذا شيء كثير مهم انا النصيحه اللي دائما بعطيها الكل انه فكروا دائما بالموبايل لانه الموبايل اليوم موجود بجايب كل الناس كل اليوزرز تبعكم كل الكاستمرز تبعكم وشوفوا كيف هالموبايل بيقدر يكون داخل بالبزنس موديل تبعكم اوقات بنروح كثير بتفكيرنا انه اوكي اذا الفكره منها موبايل بالتحديد يعني موبايل ما له محل فيها، بس اللي اكتشفناه اليوم انه ممكن الفكره تكون فكره كثير مش تقنيه حتى يعني مثلا مثل جمان اللي كنت عم أقول عم تعمل مأكولات من المنطقه من مناطق معينه بس الموبايل ممكن يلعب دور كبير بكيف بتسوق هالماكولات هال هال وهالمنتجات اللي جايين من مزارع معينه ولا اشخاص معينه عم بينموها وتوزعها وتعمل الشيرنج يعني عبر الموبايل اذا so, ما كانت الفكره نساسر للتقنية والموبايل منه من داخلها اكيد إنه مركز كثير مهم بتسويقها للفكره وخليها يعني تو بروباجيت ايفري وير. It was incredibly useful and interesting talking about sort of the way to deal with your initial hiring um, in terms of sort of making sure people are aligned on mission and vision of the company uh, at the early stage the first 10 employees for example and then to focus more on skill set um, and with those initial 10 employees to make sure they're sort of okay with the ambiguity of what it means to be a startup, when it, what it means to fail all the time and constantly be sort of working on improving your, your product. أكثر اشي أنا مهتم فيه الفاندريزنج لأنه عندنا مشكلة بالفاندريزنج فسمعت كثير نصايح بالنسبة للفاندريزنج ويبدو أنه اللي بنعاني منه يعني إن شاء الله أنه لقينا له حل خاصة في أدوات جديدة اللي هي كراود فاندينج أو كراود سورس فاندينج لأنه احنا البراند تبعتنا بعتقد بنسبها جدا إنه يكون فرصة لكل الناس يساهموا فيها حتى ننتقل في الشركة لمرحلة جديدة صراحة يعني نصيحة كثير حبيتها وهي من زمان أنا بعرفها وسمعتها بس مرات الواحد بيحتاج أنه يتذكر ويذكرون الناس فيها إنه يعني مش شرط تروح اول ما تخرج تروح بدك تشتغل بدك تلاقي تلاقي شغل واستقرار وتتجوز وتفتح بيت يعني الفكره انه افضل تروح تسعى ورا الافكار اللي عندك ببالك وتمشي وراها مشان تف يعني تخلق فرصه عمل لإلك ولا غيرك هي شيء خصوصا انه الريسك بالنسبه لك والمخاطر اللي ممكن تواجهك بالمحملية هاي اقل واسهل مما لبعدين لما يكبر الواحد ويصير ملتزامات اكبر